Ja, sem vlog, v napačni poziciji. Ej, in tokrat se so odločile, da bova naredile tri videe, kjer bojo tri jezivi, s tremi čutili, oziroma, oziroma ne čutili. Ja. In vabva vas, da prejem se začne tole snemanje, da skočite dol v komentarje in napišete, kdo mislite, da je ozmagao, Katja ali Katka. Evo, evo, tlele imam slušalke, Katja jih bo zdaj dala noter, še z všeci si bo Z rokem si jo zakrila v šesa. In jaz si bom probala na nek klasičen način upisati tri izdelke, ki sem jih jaz, jaz za njo izbrala. In ona je mogla kaj to je. Za moj noht. Za? Moj. Moj. Moj. M -m -moj. moj. Noht. Mo. Ah, bravo so moj noht aceton aceton zato ker sem se delala norca pa sem si nalakirala samo en nohtek nikaj nikaj za begane fekala begane Fekale. begane, begane. Kaj je fekala kaj bi bila fekala kaj. ja in kaj to je Rada imaš, ful imaš rada, veganski spred, tako da, to je točke, ti, vsi, moja, moja, moja, brezkvica, brezkvica, ja. ti si moja brezkvica, ki jo piješ, Skosok. Gledam te. Tako prezvajane s drugim V? V? rečki. V rečki? že v vrečki. A, so, a so to ne? Oh, kratica. Tvoj. Tvoje? Tvoje. Tvoj. Tvoje. Tvoj. Tvoj. Najljubši. Najhujši. Najljubši. Najljubši. Čoko. Naj Čoko. Čoko. Iškod. Iškod. Iškod. Frondi. Meni gre ful boljši. Meni gre ful boljši. Oljupim. Oljupim. Oljupim. Lupim te. te, poližem te. Poližem te. Te, poližem te, poližem te. O nana, to Ops, te, poližem te. Sladkarija. O, pa vlupiš, pa poližem lisika. Zdaj pa gremo na drugi ziv. Se vidimo. Na terasi. Evo, tole je ena in drugi izjiv. In prednika začneva me zanima, kdo pa vi mislite, da bo zmagol? Jaz bom zamižala, tle imamo že pripravljeno vodo in Kate mi bo nosila različne dobrote v usta in jaz bom probala pač ugotoviti, kaj to je. Simple okay. as that. Probi, no, <laughs> Ja, ne, ampak je dober, mm, dober, imaš kaj. <takrali> Evo, pa druga, mal bolj slastna stvar, za katko? A, fuj, kaj je to? Niti ti dobro, ne ti kaj mašala. Kako sladoled? O, oh, slavno je. Ja, fuj, je. O, oh, čudna je tekstuga. <takrali> Hiterno. Še <takrali> <takrali> ne bo zgubla. Je to mocarila? Jep. Dobra mrcerela, ampak to pa na ustih mit pa ni prav Ker naslednja stvar, da bo se zula. O, <laughs> ja tega. Vidlove jagode so pa neki najboljški na svetu. <stup> <stup> <stup> Vuham. Kaj je to? Muka. Pa še. Vidloma ima res čez druge stvari. Jaz sem bolj šla na tak. bolshpa ampak Tu mm. se pridovem punino Mhm. Mm tu ima različne teksture, tako da pazim. Mhm. Pinča. Ja na naslednji pa se zvodim tole. Se vidno li dobro? Evo, mi smo že na tretjem izivu, iziv. Dotika. Otipa. Otipa. Dotika. Do Otipa. In to bo zgledal tako, da ena bo mižala, druga jo bo po pelala in random stvari turila v roke in potem ti moraš ugotoviti, kaj pač to je. Kaj mi turiš? Tako. Kaj še krmiš? Da jaz ven dobim. Ne? Kaj imaš v roke? Zabotrebce. Ko smo ti to vedela? Ok, primi me naprej za roko, takole. Ja, sigurno te bom vlakca držal. Ja, vlakca me drži. Ne. Naslednja stvar dej, ki jo boš mi povedala, kaj je, je tole. To so ropčki. si zihar? Ja. Ok, poglej. To Ok, to pa fuuuh To pa res ful lahko. Sončna očala za dej, ne, je še pomislj, kaj bi tiri dala točko. Nevadna očala, da je obtriska Hvala lepa. No, ni za pa ampak blizu si bila, evo. Druga so ful veliko, tako na no, otip so ful manjšo. Pa res raz, kar buke. Evo, prva stvar, ki si si jo vedno želela, primeš. Tukavice za vrtnarjanje. No bravo. My job, hvala ljuda. Jaz sem drugače hvala v videu nadopele. Ja, ne, jaz pač vice, se kdo nakupuje v Lidlu in kdo ve. E to kava, a ne? Plata, jazva, ampak kava, to dobim. Pa še zadnja stvar, da vidimo kako je bo šlo. Kira, kira. To je zada lahko kakol. To je pač lahko kakol ploščica. Ja, eno je mogla bil malo teža. Kaj? Žitna ploščica. Ja, recimo. Pač tu lahko ne poubrnila, ampak obsto sem la blizu. To je to. To je to. Gremo ven. Evo, najna pot iz Lidla in teh treh izzivov se zdaj zaključuje. In se vidimo spet naslednji mesec v novi rubriki. Dej, glejte jih, ki so res zanimive. A ja, nova runda katka in Katjo. To je Tako. To. Se gledamo. Ajdi.